Moment de cotitură pentru SUA, Donald Trump a luat decizia care poate porni un nou război, sursenit. Presubliniere din teleamerican, Donald Trump l-a informat marci pe omologul său francez Emmanuel Macron ce intenționează să anunce retragerea Statelor Unite din acordul nuclear iranian. Potrivit unei persoane la curent cu această conversație, relatează New York Times Potrivit news În astfel o realizare fară în politica externă predecesorului său Barack Obama, izolează Statele Unite de aliații lor sublinierei le plasează într-un dezacord Subliniere i mai puternic cu adversarii lor în dosarul iranian. Statele Unite se pregătesc să reintroduc toate sancțiunile pe care le-a ridicat în cadrul acordului în dosarul nuclear iranian. Sub I se impun penalități economice suplimentare, potrivit sursei citate. Alt surs la curent cu negocierile în vederea menținerii acordului încheiat în 2015 la Viena a declarat ce negocierile au e Watt din cauza insistenței lui Trump de a se menține limite stricte ale producției de combustibil nuclear iranian după 2030. Acordul în vigoare ridică aceste interducții. Trump intenționează, sublinierea i anunce oficial decizia marci, la ora locală 1400-2100, ora României, la Casa Alb. Decizia, pre subliniere dintelui american, mult anticipat sublinierei amplu mediatizat, arunc prelacii Americii cu aliacie europeni într-o profund incertitudine. Europenii s-au angajați să rămân în acord, ceea ce precinizează perspectiva unei confruntări diplomatice sub economice în perspectiva reimpunerii Iranului unor sancțiuni americane dure. Această decizie precinizează totodată o amplificare a tensiunilor Statelor Unite cu Rusia sub linierea care sunt, de asemenea, percii ale acordului de la Viena. Această decizie îndepline una dintre promisiunile adesea reiterate ale campaniei lui Trump, sublinierea, a fost luată în pofida unui lobby personal puternic al unor lideri europeni, sublinierea unor încerc intense de gresire a unor soluții care se le satisfac pe locatarul casei Albert. Consilierii se îi l-au convins în două rânduri, anul trecut, să nu ia această decizie. Un strump a spus și studiul i a pierdut în privința acordului, iar printr-o echip de consilieri mai belicoas, condus de secretarul de stat Michefonteu, studiul ieri Consilierul pe probleme de securitate național John Bolton, Presublinierea dintele a întâmpinat mai puțin rezistent intern de acest dat.